Som ja žil v mladom veku, koreň lásky pestoval, prišiel je You, I had, I had a happy with you. The cross you saved pomozuka marati podobno srdie do do Je 16 dní a 7 je azen me